بغیر اس نے لینا ہے عورت کی چھچی چورائی اور یہاں سے بیٹریاں چوری کرتا ہے کڑے چوری کرتا ہے اور بہت سی چیزیں چوری کر کر کے جمع کر رہا ہے